Максим Різун. Що роблять з будівельним сміттям в Україні? Це жах, Максим. Дякую за питання. Взагалі це, це біль. Насправді це просто біль що дуже багато сміття котре можна було б спалити десь на заводі виробити з нього тепло це плівки пінопласти в нас от зараз в тому році був об'єкт ми його дуже гарно утеплювали то ми коли зібрали всі відходи пінопласту обрізки да вийшло 5 кубів Уявляєте, 5 кубів пластику, котрим можна було спалити і виробити тепло для води, для опалювання будинків. І це тільки один об'єкт. А скільки плівки зараз використовуються, це, це ж просто жах. Просто. Далі, дерево. Теж. воно іноді там ну якщо дерево на опалубку там три рази використали це взагалі шикарно ось але воно може бути в бетоні в розчині і далі з ним працювати неможливо фактично ось тому треба плівку його оббивати і знову з'являється плівка тому виходить так що якщо це будівельне сміття котре можна використати на підсипку яких ділянок воно вивозиться туди Фірми, де ми, де ми замовляємо вивіз ґрунту, вивіз будівельного сміття, вони знають ці точки і туди вивозять це сміття. Але сміття таке, як пінопласт, поліетилен, на жаль, на свалку. І це просто жах. Досі, ну, дотепер незбудований сміттєспалювальний завод в Києві я взагалі не розумію, какого хріна. Я не розумію цього. Потому что кто в Швеции, в нас даже закуповує сміття для того, чтобы спаливать на своем заводе. В нас просто закопують біля Киева, и это просто жах.